Moi pitkästä aikaa! Yhtäkkiä Lehtori tuli tarve tuottaa taas tätä digiperävideota tässä erittäin kummallisessa ja haastavassa ajassa ja kertoo ainakin meillä Metropoliassa just käyttöön otetusta uudesta Zoom-etäkokousjärjestelmästä, joka soveltuu opetuksen käyttöön erittäin hyvin. Ja minä haluankin tässä katsoa vähän, että kuinka zoomataan pikaopasopettajille mitä toimintoja Zoomista löytyy ja miten sitä voi opetuksen tukena hyödyntää. Jos Zoom itsessään on vieras, niin parhaiten löytyy sivulta zoom.us. Sieltä sen Zoomin saa käyttöön myöskin sellaiset käyttäjät, joilla ei oppilaitoslisenssiä ja oppilaitoksen kautta olevaa osoitetta tänne ole. Mä olen mennyt tässä Metropoliatunnuksen kautta meidän Zoomiin, josta aukeaa heti tämä. Päävalikko, mistä pääsee luomaan uusia kokouksia, aikatauluttamaan, pääsee videolla, pääsee ilman. Katotaan vähän perusasetuksia. Asetukset kannattaa katsoa rauhassa läpi. Miten haluaa näkymät sijoitella, miten haluaa keskustelut sallia, minkälaisia. Äänilähteitä haluaa käyttää, mikrofonia, kuulokkeita, samalla sitä ääntä voi tätä kautta myöskin testata. Oikein hyvä tapa, varsinkin kun ekoja käyttää, sekkaa se ääni ja äänen kuuluvuus aina. Todella tärkeä. Sen jälkeen säädä videoominaisuudet ominaisuudet Aukeeko videot automaattisesti vai ei? Suosikaa tässä ajassa ainakin sitä, että eivät aukea automaattisesti live videokuva Tyypillisesti vie aika paljon kaistaa, ja jos käyttäjiä yhtäaikaisesti on paljon, on helpompi hallita sitä ilman kuvaa. Opettajan kuvaa voi tarvittaessa näyttää, jos on tuttuja opiskelijoita. Sitäkään ei välttämättä tarvitse pitää koko aikaa päällä. Zoomissa on hieno ominaisuus. Tänne voi valita itselleen virtuaalitaustan valmiina olevista taustoista tai sitten tuoda oman taustakuvan. Tää tarvii taakseen vihreän kankaan, joka pitää olla tietyn värinen vihreä. Eli green ja löytyy opetustarvike markkinoilta monenlaisia, monenkokoisia, monenhintaisia. Vihreä tausta taakse, jolloin sä pääset sitten sen virtuaalitaustakuvan päälle. Samaan tapaan, kun tässä tää mun videosetti toimii, että voin liimata itseni minkä tahansa esitys diasetin päälle kun mulla on tämä vihreä tausta taustalla joka sitten häivyttää sen taustan tuota videota editoidessa nauhoittaminen on tänä päivänä arvokasta kaikki ei välttämättä pysty ole ajassa mukana nauhoittakaa, säätäkää niitä asetuksia, tarjotkaa niitä tallenteita jälkikäteen, niin kukaan ei putoa kelkasta, vaikka ei siinä hetkessä voisi ollakaan läsnä ja sitten katsokaa tarvittavat muut asetukset rauhassa läpi ennen kuin aloitatte ensimmäistä sessiota. Sitten kun ollaan aloittamassa sitä etäkokousta, opetusta, mitä se sitten onkaan, niin päävalikosta aloitetaan se tapahtuma ja valitaan, että millä tyylillä halutaan sisään mennä. Kaikkea voi säätää jälkikäteen, mutta tässä sitten se alkuasetus tehdään. Ja kun menee sisään, Kokoushuoneeseen kysyy, että mennäänkö full audiolla, niin kannattaa sallia. Silloin mikrofonit tulee kuulokkeet käyttöön automaattisesti ja ääni kuuluu ja menee sitten asianmukaisesti vaikka opiskelijalle sinne toiseen päähän. Ruudunjakotoiminnot on opettajille monesti ainakin aika tärkeitä. Halutaan jakaa joko verkkosivuja tai diasettejä tai 360-ympäristöä, mitä ikinä siellä sitten jaetaakaan jako. Päälle, ja sitten voit valita vielä, mitä näkymää haluat jakaa, ei tarvi koko työpöytää, ei sähköpostia, ei henkilökohtaisia tietoja, vaan voit valita sen, että mitä haluat sinne näkymään tarjota. Mä valitsin tässä ajankohtaisen tekstin taustalle, jossa mä näytän sitten, että miten näitä eri toiminnallisuuksia siinä päällä voi käyttää. Hienoja työkaluja, piirtotyökaluja, kuvioita, nuolia, highlighteja, oikeinmerkkejä. Mitä sitten siinä samalla kun jotain asiaa käy läpi, niin voi vielä visualisoida, joka vahvistaa sitoutumista siellä toisessa päässä, siellä ruudulla tapahtuu jotain, siellä on interaktio käynnissä, siellä on ihminen, joka, joka tätä mulle selittää, käyttäkää, opetelkaa käyttämään, värittää sitä opetusta kyllä ehdottoman hyvin ja, ja on varsinkin tässä ajassa, kun sitä etäopetusta tulee monesta tuutista ja seurataan ehkä pitkiäkin aikoja, niin kaikki, minkä sitä oppia aktivoi, on varmasti kotiinpäin. Sitten nämä voi myös tallentaa. Kaikki merkinnät, mitä on tähän tehnyt päälle, niin voin kuvaruutukaappauksena ottaa ja tarjota sitten opiskelijalle jälkikäteen oppimisen tueksi. Osallistujia voin hallita sieltä participantin alta. Sieltä voi lähettää myöskin kutsuja vauhdissa, jos tarvii vielä joitakin lisätä kesken kaiken. Toki aina kannattaa ne kutsut lähettää hyvissä ajoin etukäteen ja tallettaa sellaiseen paikkaan, mistä opiskelija sen helposti löytää. Ja sieltä sitten viedä linkki vaikka sähköpostiin, oppimisalustalle, oppimisympäristöihin, missä sitä sitten päästään helposti käsiksi. Pieni hetki kannattaa käyttää perehtymiseen, asetukset kannattaa katsoa rauhassa läpi ja sitten vaan ei muuta kuin zoomaillaan.